Подільська писанка найстриманіша в кольорах. Її кольорова гама складається з червоної, чорної, з легка жовтою, зеленого кольору. Блакитного кольору на подільській писанці зовсім-зовсім мало. Чому саме така кольорова гама? Я думаю, тому що це пов'язано з тими чорноземами, на які багата подільська земля. І майже всі візерунки на подільській писанці пов'язані з рослинністю. Зображення тварин немає на писанках, нам не притаманно. Сама велика магія на писанці – це, напевно, символ життя. Символом життя на писанці є хрест. Ось в такому. Ось тут він вже з листочками, але він все рівно залишається хрестом. І навіть оця писанка в собі в основі має хрест, хоча схожа на квіточку. Восьмирамуне зірка пишеться обов'язково на подільській писанці. Це символ щастя. Ще в нас дуже багато різноманітних дерев життя. Дерево життя – це рід людський. Писанка – це ж ритуальне яйце, вона пишеться на сирому яйці. Зберігається рік. Писанкарство – це жіноча справа. І люди їх писали в надії тільки на краще. Подільська писанка збереглася найбільше. Вона найширше представлена в музейних збірках. Що стосується саме Хмельницької області, то це Кам'янець-Подільський, Новоушицький район, то вони там представлені найширші, тому ми маємо можливість відписувати саме подільські зразки. Серед найдавніших є альбом, який був знайдений в Києві на території Лаври. Альбом датується 1864 роком. На Поділлі так пишемо ми писанку так званою технікою воскового письма. Ми наносимо гарячий віск на писанку, малюючи візерунки. Фарбуємо фарбники. Я використовувала анілінові фарбники. Цього року я спробувала ряст, ряст фарбує писанку. Гарний зелений колір весняної саме зелені. Дуже гарно, мені дуже сподобалося. Мені дуже подобаються природні фарбники. Я планую зробити саме в подільських кольорах. Писанки відписані трьома травами – відваром грициків, відваром квітів бузини і заморожені ягоди бузини. Її можна вважати авторською, тому що там не дотримано кольорової гами писанки, хоча символіка та сама. Я думаю, що писанка зараз – це витвір мистецтва народного. І, можливо, дякуючи цьому, вона зберіглася. Чому українці пишуть писанки? А тому що генетичний код ніхто не відміняв.